Волонтери передають маскувальні засоби військовим на території частини. Одну з сіток розтягують разом та накривають нею цивільну автівку. Зміркувань секретності військову техніку не показуємо. Таких передали три. Розміри – 6 на 9 метрів. Працювали над ними два місяці. «В нашому складі ми будемо їх використовувати при виїзді на полігони та на поля, щоб захистити нашу техніку від ворожої розвідки. Ця сітка буде використовуватися на мобільну техніку, яка, яка собою являє а, пункт управління а, саме безпілотним літальним апаратом. І вона буде використовуватися саме для прикриття цієї техніки. Така допомога волонтерів дуже доречна, говорить військовослужбовець бригади морської авіації Святослав Коновалов. Дуже важко. Скажімо так, Налаштувати роботу, щоб їх плести, тому що є інші нагальні потреби, нагальні питання, які потрібно вирішувати. Тому самим та оборонним комплексу з ну, цим важкувати, я гадаю. Волонтерська допомога завжди доречна, без неї не було б армії, не було б взагалі нашої країни. Якщо ви пам'ятаєте, що було на початку, то волонтери дуже, дуже врятували нас всіх. Від першого дня створення групи плите сітки для військових Наталя Шведова. Жінка говорить, це спосіб допомогти армії та країні. На початок війни то було видно, що потрібна допомога. От, і по-друге, я, наприклад, відчувала, що якось треба допомагати. Така потреба. Якщо потреба їсти, то зупинятися, звичайно ні. Ну будемо плисти доки треба, доки треба допомога і до перемоги. Саме так відзначають день заснування волонтерської групи «Кікімора», адже її мета – допомога армії, говорить Світлана Таранова. «Сьогодні наша сьома річниця співпала з передачею сіток пташкам. Я бажаю своїм дівчатам, щоб вони надали, трималися гуртом і тримали бойовий дух. А також я дякую бійцям за чисте небо над Миколаєвом і за те, що ми можемо їм допомагати. Дякую». «Хотілося б подякувати їм за це і також поздравити їх з днем народження, з днем їх організації». Точну кількість сплетених маскувальних сіток і досі не рахували. Це зроблять після перемоги України у війні, сказала Світлана Таранова. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.